Сьогодні ми розберемо, як творяться від інших слів. Наприклад, візьмемо слово «лимон». Так розпочинає лекцію з української мови викладач університету третього віку Богдан Юрченко. 74-річна хмельничанка Ірина на лекції вдруге. Я вчилася в російській школі, і в мене родина російськомовна, я не знаю українську досконально, і я дуже хочу її навчитися і читати, і писати, розмовляти. – Як ваші близькі відреагували на те, що ви записали? – Дуже обрадувалися, сказали, що я молодець, що я ходжу на ці курси, на ці заняття, і мене це ще більш підбадьорило. Лілія Іванівна розповідає, сестрою давно хотіла вивчати українську, але не набиралась група. – Хочу навчитись говорити. Ви теж в російській школі вчилась. Як реагують ваші рідні, друзі ну, знайомі? Ну добре, що вже пізно на роботу не треба йти, то не можна і не вчити. Сказали. Хмельничанка Наталія каже, записалась на факультет української мови, бо вчилась у російській школі та інституті. Хочу досконалити свою мову без суржика розмовляти, тому я прийшла сюди. Цей інститут ми тут навчили, я вчила англійську. А тепер перейшла група, набралася, тому що десь з початку року не було групи, а зараз набралася група, і я з задоволенням прийшла. Ніна Федорівна навчалась на різних факультетах університету третього віку. Зараз вирішила опанувати українську. Чулик, розмовляй на українському, я хочу дуже гарно розмовляти, от і все, бо я теж росіянка. Викладачу української мови університету третього віку Богдану Юрченко – 18. Він переможець українського марафону з української мови імені Петра Яцика. За словами Богдана Юрченка, різниця у віці між викладачем та студентами-пенсіонерами не перепона для навчання. Каже, йому пощастило студентами, вони старанні. Я проводив опитування серед своїх студенток, питав, чи ви хочете навчитися розмовляти, чи хочете навчитися правильно писати. Вони сказали, ми хочемо і то, і друге. Заняття проходить один раз на тиждень, у вівторок на третю годину до 16.20. Студенток, зараз у нас 15 чоловік в групі. За словами Богдана Юрченка, цей курс розрахований на півтора року. Нині – третє заняття. Минулого заняття ми розділили тему фонетику, добре для правильної вимови і розуміння, чому не завжди так, як чується, так і пишеться. Сьогодні розглядаємо тему будови слова і будемо продовжувати читати роман Тигролови Івана Багряного. В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 23 факультети, каже кураторка закладу Марина Короляк. Кожен охочий, бажаючий пенсіонер може обрати для вивчення два факультети і відвідувати їх. Саме даний факультет був запуцінкований у зв'язку з потребою, у зв'язку з популяризацією української мови. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.